تو دسکر دسکر کے ساتھ آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے ہم بنا رہے ہیں ناریل کا مزدار کیک بھی آپ کو فیس ہوگا اور برفی بھی بنانے میں برفی چلیں جی ابھی اس کو ہم نے گرم کر دیا ابھی ہم برفی کیک بنائیں گے مزیدار بیکنگ کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کم سے کم آدھا چالی سے چالیس منٹ کے چالیس منٹ کے اندر ہمارا کیک بالکل ریڈی ہو جائے گا اس کو اچھی طرح ہمارا آج کا جو ریسیپی ناریل کیک آپ نے بنایا تھا میں نے से है। एक खाली सफेद जो है नजर अच्छा हमेशा एक चीजें और ख्याल करना है जब भी हम